Băi frate, dacă tu vrei să dai un share pe Facebook la ce am scris eu, nu o să mai ai voie, mă. Tu înțelegi ce zic aici? Nu o să mai ai voie. Nimeni nu-și pune problema după ce scoate o carte, că nu va putea fi citat niciodată, nu va putea fi parodiat niciodată, nu va putea fi folosit ca și contraexemplu. nu? Profesorul Ghiță spune așa, iar eu, profesorul Vasilică, nu sunt de acord cu ce spune și urmează așa. Cum, cum mai puteți face chestia asta? Eu nu înțeleg de ce e nevoie de, de, de acest update în directivele europene, pentru că el nu va duce decât la blocarea, griparea întregului sistem și la limitarea. Utilizării și la limitarea exprimării libere în mediul online. Comunicarea nu mai are niciun fel de legătură cu hai să scriem o scrisoare și să o punem la poștă și se trimite nu știu unde, sau hai să facem alte lucruri care nouă ni se păreau tradițional corecte. Pentru ei comunicarea s-ar putea să însemne să mixeze o melodie și să facă mișto unul de altul. Una dintre cele mai dureroase lecții ale democrației este că în viață nu capeți ceea ce meriți, ci capeți ceea ce știi să negociezi. Eu mă opun la aceste uh, soluții găsite de Comisia Europeană și îmi doresc ca internetul să fie liber, dar și internetul să fie corect pentru creatorii de conținut. Aș spune că reformul e un cuvânt foarte frumos. Toată sfera asta a copyright este bântuită de cuvinte frumoase care de fapt ascund minciuni grave. Cred că oamenii care se gândesc că lucrurile astea funcționează efectiv nu se gândesc la efectele pe care le-ar avea în real life Abar nu au cum funcționează tehnologia în momentul actual, dar își dau cu părerea cum ar trebui să fie de fapt. Mesajul meu principal este, implicați-vă. Scrieți uh, și atât Guvernului și parlamentarilor și europarlamentarilor. Cred că e foarte important să scriem în, în faza asta europarlamentarilor. Probabil asta este cea mai bună atitudine pe care și-o pot însuși. să conștientizeze că îi afectează în mod direct și rapid și implacabil.